دفعت بني احسب او سولف وياي كانت رجل ملامك افطر ياي عرف جوانبي مكتوب حل خير جايبت السما تبعيد ربه يظل حيد امه بيدي خلوه أنا كل حال خلف الله علي فوق الله طاحتنا على دي عزبناكم ما بكم من أي ولاكي عزبناكم من ما بكم محنة فوق الله طاحتنا على دي كل حال خلف الله عليك مافيكم محق حساب <تصفيق> شبين كتبك وياي شبين كتبك وياي يا اهل الرحم دانوني يا ابوي مبروك عمي لعيون الغالي لعيون الجبور وهلا الله حيو الجمهور الوعضيل الغالين خوالي لعيون جعفر الجبور الغالي واقطع ها شيل هلا هذا I'm gonna you عزبي حلا من بيحوني هو يسمحوني جان جاني عزبي حلا من بيحوني لو يسمعوني جان جاني طالت من ماي نحيون وشريت قرمش نحيون هو يسمعوني اتشان جوني لو يسمحون اتشان جوني الخجايه قلب الخجايه تاوين دو حدا بتطيحه زي اي سبحوث تشان جرني، خواي يسمحوث تشان جرني وهاي تحية صاحب دعوتنا سيد عباس الغالي وعيون الحرسان جيد الذبحاوي العرسان عمي سيد عباس الذبحاوي العراريس الغوالي حيهم عباس وحسون الغالي إذا احرصات الحج تفسيرها قام ياخذ حجي بيرو صغيرها ظاهر الابط الحج وتهلا قام ياخذ حج كبير الناس عمر عمر نزع انا جنت تسمعوا جانا الخبر جيتكم عريان جد تسمعوا جانا الخبر جيتكم عريان جد تسمعوا جانا الخبر هاي <تصفيق> تحيه ارسال الهداوه العراسي اي الحي وزلم الحي العار طلع طلع العراريس وانت الغالي ابو يزان الغالي قرقوع بعد قرقوع طفوت درغام الطاي نعم درغام بيت احمد بيت احمد قرقوع الغالي بعد قرقوع اي صادق الغالي يبقون بيت احمد انت الغالي خص ناس من العريس حسين ميري حسوني السيد بيت احمد أشيلوها أشيلوها او شيلوها او شيلوها بس يلا وياي شيلوها نسي يلا وياي هاي تحي قول يدا سلام بعد السلام الشمري هذه الشمري كل الحضور تابوت الغالي يلا حيل <تصفيق> هاي تحية جبور وحس جبور بن